Геосталеві мурахи центр веде дуже різнопланову волонтерську діяльність. У своїй роботі широко співпрацюють з іншими доброчинцями та благодійниками. Зокрема, з волонтерським центром, що нині працює на базі Смілянської школи No10, вже налагоджені тривалі містки взаємодопомоги. Тож, коли мурахи отримали партію теплих ковдр та пледів, вирішили передати їх саме у цей навчальний заклад, бо тут є бомбосховище, і діти вчаться за змішаною системою. Загалом ці школи передали 120 штук пледів і ковдр. Це якраз вистачить на молодшу школу та педколектив. Мені всьому педагогічному колективу щиро дякую громадській організації «Сталеві мурахи» за те, що вони подбали про наших дітей-педагогів. І обов'язково, як тільки буде знову змішане навчання, буде безпечна ситуація для дітей, вони зможуть вийти на навчання. Ми обов'язково це все передамо нашим дітям, це буде знаходиться в сховищі, щоб вони могли ще більше бути обігріті, тому що не завжди температура дозволяє, а тому що вони бувають там і по годині, і по дві знаходяться. І це дійсно є дуже необхідна річ, і ми вам дуже і дуже дякуємо. А співпраця наша не залишається, продовжується, і якщо вам потрібна наша підтримка як волонтерів, ми готові до цього. Волонтери громадської організації Сталеві мурахи мурахи-центр» завжди у Русі. Мають багато партнерів за кордоном, що постійно збирають допомогу для українців. Ми щиро вдячні нашим постійним англійським меценатам, саме Галині Косинській, за надані пледики для бомбосховищ для наших діток. Також хочемо подякувати волонтерській парі із Бережан – Ярослав і Тетяна Футерко. Дякуємо вам. У громадській організації чимало замовлень від прифронтових регіонів та підрозділів ЗСУ. Тож мурахи завжди в дорозі. Якісь вантажі забирають від кордону, щось потім везуть на схід і південь. Постійною потребою волонтерів є пальне. Тож, якщо маєте бажання допомогти на придбання пального, заходьте на їх сторінку у Фейсбуці.